سلود للشعب فيصل ناصر من ساودي إليس اليوم جاي بفيديو جديد هذه المره بسوي شيء جديد في القناه جرب فيديوهات اخبار معينه نوع معين من اخبار الهيب هاب الامريكي اكيد هو الشيء اللي اعشقه بدل ما اسوي فيديو طويل فيه اربع خمسه اخبار لا نتكز ونركز على كل خبر على حده مو كل الاخبار تكون بس اخبار معينة زي ما انتم شايفين اليوم، خبر ترفيهي، 50 سنت ما حد يسلم منه يا رجل، ما حد يسلم منه من الاخر حتى ولده عارف. الهرجة بدأت لما انولد 50 سنت ما شاء الله تبارك الله طلع في السوشيال ميديا كان في غست وفي انترفيو مع شخص آخر، كان يشتكي انه 50 سنت ما بيرسل له إلا 6700 دولار في الشهر. وقاعد يقول لي اللي قدامه هل تقدر تعيش وتبدأ حياتك بستة آلاف وسبعمية دولار في الشهر اللي قدامه طال كذا مستغرب أبوه إيش بدينه ذا الأدمي تمزح أنت أبوكي دعيش بستة آلاف وسبعمية دولار يا رجل كم لو حاولت بالريال ستة آلاف وسبعمية دولار في ثلاثة 25000 وعشرين ألف ريال ومائة وخمسة وعشرين هل تقدر تبدا حياتك بدال مبلغ شهريا؟ فالادمي قال له ايوه، ما اعرف ايش يقول وقتها ولده، طبعا عمره 25 سنه هذا الشيء المهم، تعرفوا طبعا امريكا لما واحد مع البيبي ماما حقته يجيب منه ولده زي كذا وتركين بعض لازم يدفع الرجل مبلغ، الولد ذا له فتره طويله قاطعها مع 50 سنت، 50 سنت قال تبى تقطعها بطريقتك، بس قانونيا 50 سنت لازم يوفر مبلغ، اللي صار كان في الاساس 50 سنت يدفع 25000 دولار لأم ولده ماركيز من قوة الطمع حقها راحت المحكمة تقول 25000$ دولار ما يكفينا أنا وولدي في أمريكا لازم تدفع child support فمين يدفع دايما الشخص الكاش فكانت بتزود من 25000$ دولار في الشهر لشي أكثر بكثير طبعا في المحكمه ايش قال لها؟, قال لها وريني الفواتير شيك الفواتير وحكم انه ينقص من 25000 دولار ل 6700 دولار لانه هذه هي الحاجيات بشكل طبيعي وانخصمت من, من 25000 دولار ل 6700 دولار وهو مبلغ خيالي هذول الاثنين الانتايتلمنت انا اقول لكم عمرهم ما اشتغلوا في حياتهم ويبغون فلوس من 50 سنت اكيد لانه هو الكاش، هو اللي صنع امبراطوريه وسوى كل شيء في الدنيا عشان تجي وحده ما تسوى وولدها نفس الشيء عشان يبغوا فلوس، طبعا الانترنت قام على الادمي قوم يا انت 6700 دولار، مين يلقى راتب اصلا في امريكا؟ يعني في 1% يلقوا رواتب عاليه اكيد، لكن اغلب الشعب ما حيلقى ذا الشيء، لما قاموا الشعب عليه فايش سوى؟ قال انا تخلى عن ال 6700 دولار هذه بس عشان اجلس جلسه مع ابويا. طبعا ما يحتاج فيبتس ين طقطقه على دينه طقطقه شيء في الفيديو فيديو. <تصفيق> have انت تسوق 25 سنه وتشتكي انه ابوك ما بيدفع لك فلوس كفايه ولا ايش 50 سنت الهاسلر حتى عنده كتاب لازم شيء الكتاب كتاب ذا فرق مينتاليتي العقليه الناجحه وعقليه واحد يبغى كل شيء بدون ما يسوي ولا شيء طبعا في فرق ثقافي بيننا وبينهم اكيد انتم هتقولوا عندنا الولد يتكئ عند اهله بس الهم انت اصلا هتبقى تطلب فلوس وزي كذا او انك تشتكي انه مبلغ خرافي زي ذا بيجيك بشكل شهري وتقول لا مو كفايه هو اللي اختار ذا الطريق، ماركيز لو ما تعرفه حتى كان دايما يعادي ابوه اعلاميا، 50 سنت، عادي ايه تبغى تلعب اللعبه دي هو ملكها اساسا، مين يطقطق في السوشيال ميديا اكثر من 50 سنت؟ زي ما شفتوا المقطع الاول 50 سنت نزله من مسلسل باور لما نلأب قتل ولده، وقبل كم يوم شوف الطقطقه، سوى فيلم مصغر. I had to rebuild my life over 67 hours a month. Marquise, I like this nigga is crazy. 25 years old why you ايش رايكم في تصرف ولد 50 سنت هل الولد يستاهل زياده على شيء ما سواه في حياته ولا الاب له حق على ابنه لازم تعطيه الدنيا كلها حتى لو ابنك ضدك هذا يصير دايما عند البيبي ماما في امريكا لو تشوفه وغاني ويجي نزل اغنية <تصفيق> دايما تصير هذه الهروج عندهم انه بيبي ماما تجي وتغسل مخ الولد والعيال عشان تكسب فلوس وتطلع ذهب قد ما تقدر من المشهور اللي عنده ذهب وملايين المهم انتم مع مين قناة زي ما قلت هذه اول سنة اعتبروها سنة تحضيرية الجاي 2023 اوف اتمنى عجبكم الفيديو سووا شير لايك سبسكرايب كومنت فعلوا الاشعار عارات. على اساس كل شيء يوصلكم اول باول فيصل ناصر ساودي ليست سلوت